21-річний то... Владислав Буду... Демчук з Дерожнянського району на призовному пункті з 19 квітня. За цей час, каже, навчився складати ліжку і доповідати по формі. Для початку, як мінімум, потрібно відбути срочку, щоб зрозуміти, чи подобається, чи не подобається, і чи хочеш далі зв'язувати себе. Чого пішов в армію – це шикілля. Деньги. Єдине, що мене мотивувало. А де хочу служити – пограничником. 22-річний Віталій Олійник зрадіжний після закінчення Хмельницького медичного коледжу, що здобув базову середню освіту. За його словами, після строкової служби хочу підписати контракт з Національною академією прикордонної служби України. Служити хочу. Я пішов за власним бажанням, як то кажуть. Хочу служити, віддати, як то кажуть, долг батьківщині. Я думаю, що кожен хлопець-мужяк має відслужити. Хочу піти в прикордонні війська. 23-річний Олександр Рибачук зі Славути закінчив Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю історик-археолог. Має вищу освіту, тож служитиме один рік, говорить Олександр. Я 6 років учився в універі, виробував, як то кажуть, певну систему ценностей. Я знаю, чого доїду, тобто, я маю віддати долг батьківщині, відслужити. Якщо мені сподобається, я підпишу контракт і, можливо, буду старатися отримати якесь офіцерське звання з 13-ї до 14-ї години за розкладом у призовників обід, каже чергою поїдальні старший солдат Костянтин Мельничук. За його словами, на призовному пункті їжу не готують. Їжу привозять з полку безпілотних літальних апаратів. цією Хмельницькою військовою частиною заключили угоду на триразове харчування призовників, додає Олександр. – У нас триразове харчування, тобто сніданок, обід, вечеря. О, сьогодні у нас на меню було суп домашній, макарони, вермішелі з м'ясом, компот, салат, цибулька, тож є і там добавки, тож і кетчуп, що там герчиць. знімається пробами, і, як журиний поїдальний і начальником призову знімається, і також черговим фельдшером, який знаходиться тут посина території, типу виступає на чергуванні. За два тижні до солдатської їжі уже звик, каже, призовник Златечо Владислав Святий. Сьогодні ми їли уку, щуки і макарони з м'ясом. Кормимо смачно, дають кожен день м'ясо або клобасу з сиром. Ну, кожен день дають сок або компот з чайом. Наїдаємося? Наїдаємо. – да, наїдаємося. У вільний час дивимося телевізор або граємо з м'ячем, розповідає призовник Артем Стоян з Полонного. – Підйом в 6 годин, потім построєння йде, зарядка, потім вертаємось в казарму, йде. Вмиваємось, чистимо зуби, застріляємо ліжка, ну, а далі на двір. Якщо є м'ячик, то граємо в футбол, а якщо немає, то в курілці сидимо. За словами офіцера Мальницького обласного територіального центру комплектування Вадима Побута, нині усі призовники приходять тестування на COVID-19. На збірному пункті проходять контрольно-медичний огляд, додає офіцер. Наразі на сьогоднішній день прибуває порядка 50 призовників на збірному пункті, буде формуватися команда на відправку до Національної гвардії України, так як згідно плану відправок, ще має бути нове прибуття, 16 чоловік. План для Хмельницької області на призов було визначено в кількості 589 строковиків, каже ВДМ «Побут». Для Збройних сил України – 255 чоловік, до Нацгвардії 200 строковиків, Державна прикордонна служба – 110 чоловік. Державна служба спеціального транспорту – 24 призовники, додає ВДМ «Побут». Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.